දාල තියෙන යාළුවනේ මේ වගේ පැනල් දෙකක් ඔයාලා න්තිනා නම් වැඩි දෙකක් ඒ එතකොට අන්න ඔයාලා කාටින් යන මෙන්න මේ වගේ පාවා subscribe කරන්න. මේ පාවා subscribe කරනවා තමයි වෙන වීඩියෝ ගන්න තියෙනවා. ඒකම වීඩියෝ දෙකක් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. මේක subscribe කරන වීඩියෝ එක. මේ අර නේත් මොනවාරි මේ මේ වගේ බෝඩ් එකක් 5 volt power supply එකේදී මම නිගේ අර YouTube එකකට ගොඩක් සැකකේවා ගන්න. අ දැන් තියෙනවා. ඒක මොන් ටේක් කරනවා. ඇති AC current අපිට power මේ වගේ නෝයිස් ලීටර කරන්ට් එකක් ධන එනිනයි තියෙන DC කරන්ට් එක. මේ වගේ විදිහෙන් DC කරන්ට් එක අපි අපේ වලක කැලලාරක් මේ විදිහට මොකද මොිබාඩ් වලින් විදිහට අපි ගන්න ධන වයරෙන් නේ වෝල් පහ ඒ කියන්නේ VCC දනජය. ඒ විදිහට මේ බෝඩ් මේ වයර් දෙක පවර් සැප්ලයි එකෙන් අවුට්පුට් එක දනගෙන මේකට මේකේ මේකට ඉන්පුට් කරන්න. එතකොට යාළුවනේ මේ බෝඩ් එක USB પોට් ටිකෙන් තමයි යන්නේ මෙන්න මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. ඊ නම වල ඇගල ඇති කඩවලද කියනවා. කඩවල බස් වල සීටි බස්සනේ නුගතේ නලුනේ. ඉස්සර උගත පාමසි කියලා යන්නේ. පාමසි පොයි ඉස්සර ගාදිනා පාමසි ඔය ලයිට්ලින් ලයිට්ඩ්‍රින්ග් හැඩ වෙලාව පාමති අරිණ වෙලාව ඒක වහන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා දෙනවානේ මේ වගේ බෝඩ් ටිකක් අරගෙන තමයි ඒ මෝඩේ එකේ තමයි මේ වගේ පැනල්, මේ වෙනවාට පැනල්. මෙතන මං දෙකයි නන තියෙන්නේ. මේ වගේ පැනල් 5ක්, 6ක්, 10ක්, 12ක්, 100ක් වුණත් මම අරන් ඒ විදිහට හදන්නේ. ඒක ගන්න ගන්නකොට ඔයාලට යන මේ වගේ බෝඩ් ප්‍රමාණය, එතකොට අර වගේ power supply එක ඒවා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද යන්නේ අපි ඒ පොඩි වීඩියෝ එක. ඇත්තමනේ මේකේ තවර දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා කියන්නේ يعني මට මේක හම්බෙච්ච එකක්. අලුතෙන්ම මේක ගත්තා. ඇල්ගොරිතම් ගන්න, ඒකේ ගණන්, වැඩි ගණන් යාළුවනේ. මම ගාන කරලා කියන description එකේ ම්ම් අ, බලන්න ප්‍රශ්න තියනවනේ වීඩියෝක. මොන නැති, මොන බලලා තියනවනම්, බල connect කරන්න කියලා. ඔයාලගේ ගැටළු මට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. එතකොට යාළුවනේ දැන් මේක මට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු එකකින්ද ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ බූට් එකක් ගන්නකොට මෙන්න මේ ඩිග හම්බෙනවා. අනෝ අන යාළුවනේ බොත්තම තියෙනවා. ඔයාලම බොත්තම මේක පොත්තම බින්න යාළුවනේ. ඒක උපුගුමාව උඹ අන රටාවකට යන්නේ යනවා. ඒක රැටාව කරා. මේ ඔය ග යනවා නේද මම මේ පෙන්නකො එතන යාළුවනේ මෙන්න මේක මෙතන ඉන්නේ නේ පුතා මේක එකපාර refresh කරපුවාම වෙන රටාවක් යන යාළුවෝ මොනද නැවතුනවා රටාවල් දාන්නේ මොනද දැන් නැමෙයි කේබල් ටිකේ අවුට්පුට් තියෙන මෙන්න මේක. මේකෙන් තමයි යන්නේ මෙන්න මේ රටා යන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ අවුට්පුට් එක පිටින් එතෙන් දීලා ඔයාලට ස්ලිට් එක ගන්නකොට කණේ ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට යන්න යන්න හරියටම ගන්න, වදන් කියන්න. යටින් මේකේ නම අන්න දෙකක් ටික මේ අපේ ඔපටුට් එක නේද මේකේ. අයනරි පැනල් එකක අපි දැන් මේකේ පැනල් එකකට කොහොමද අවුට්පුට් දෙන්නේ. ඒක හොයාගන්න. පැනල් දෙකක් යන්නේ ඈතේ නම් ඒ ඉතරයට ඉස්සරහින් තව ඉතරයක් තියෙනවා එන්න මේ තියෙන පළවෙනි මිතරේ තමයි යන්නේ ඉන්පුට්. මෙන්න මේ විදියට කියන්නේ මේ තියෙන පළවෙනි මිතරේ තමයි යන්නේ දැන් මේකේ ආවුට්පුට් එක තමයි ඉස්සහේ. මේක ඉස්සහේ තව ඉදරේ තමයි ආවුට්පුට් මේක තමයි ඉන්පුට් එක. මේ මේකේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මේක මේක ඉස්සහේ මේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ආවුට්පුට් තමයි ඉන්පුට් එක. මේ ඉස්සහ තියෙන බෝඩ් කියන ඉතලේ තමයි. එක මෙතන ඊතල ගාතේ නේ උඩයි යටේ. එතකොට හරිනේ මේක තමයි මේ මොකද මේ ඉතර මේ පැටක් දුක්කට. මේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ රටපාර ගත් එක මේකට ඉන්පුට් කරලා එතන මේක වටේ එක මේකේ output එක නේක මේ board එක input. මුළු board එකම program එකක දේ වෙලා කියන්නේ. ඒ යන්නේ මම හිතනවා තියෙන රටා මොනවද කියලා. හා දැන් මම දාලා තියෙන පේස් එකේ කරන්නේ කරටාවක්මයි. මේ දේ යන්නේ අර මම කරන්න ඕනේ ටාවට මාවේ. මමයි තමයි අකුරේ. මොනවායි තවට ටාවට මාවේ. මේ මේ කියනවා. මේ බෝඩ් එකක වලට කණිකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා කියනවා කියලා. ඒකෙන් තමයි යාලුනේ මේ මේක යාලුනේ ඕනම් බෝඩ් එන එක. මේ බෝඩ් එක සවුත්ලා දැනගන්නේ. මේ පේනන යාලුනේ තනින් තන මේ තනින් තන බලුක් අ පත් වෙන්නේ නැතුව අ යන්න ඕනේ බල්බ් පිච්චලා ගිහින්. ඒක හින්දා යාළුවනේ ඔය යාළුවනේ ඉදිහන මේකක් කියන්නේ එකපාරට. එහෙනම් ඉන්නේ යාළුවනේ මෙන්න මේ මෙන්න මේ කේබල් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි. මෙන්න යාලුනි එන පොරකට තාමත් මගේ channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන් subscribe කර ගන්න එක වලට මම කරන් එනවා